Corina Creun, avertisment sumbru de la Strasbourg, sunt în pericol de a fi pierdut 800 de milioane de euro. Corina Creun Comisar European pentru Politic Regional, a fost invitat la emisiunea BEU, unde a vorbit despre programele cu fonduri europene din România, problemele cu care se confruntă ara noastră, ce măsuri vor fi implementate în acest sens. Anul 2017 a fost marcat de progrese importante în ceea ce privete programele cu fonduri europene în România datorită faptului ce au fost acreditate instituțiile de management și control au fost îndeplinite o serie de condiționalități. Dar rămân foarte multe lucruri de făcut, e un an crucial pentru România, a spus Corina Creu la Antena 3. Avem această problemă legată de programul operaional regional, unde sunt în pericol de a fi pierdui 800 de milioane de euro, care trebuie cheltui până în decembrie în acest an. Întrebat ce trebuie să fac România pentru a nu pierde acești bani, Corina Creu a spus în din august 2017 Am discutat cu serviciile mele am agreat să propunem autoritilor române schimbarea programului operaional regional, astfel încât se dene posibilitatea extinde marea de eligibilitate. De exemplu, ce trei localitii mai mici care nu aveau posibilitatea să acceseze fonduri europene să merim fondurile pentru localitile mari. O altă măsură pe care noi am identificat-o e o măsură care se aplică în Slovacia și în Cehia. Experii notri au fost să trecut la București urmează să analizeze acest concept de a se da pentru ceteni pentru eficiența energetică a locuinelor, a cele dirilor. <sus> Serviciile mele evaluează ce vor fi salvate 2 la 300, până la maxim 400 de milioane de euro prin această schem de vânchiere. Autoritățile române încearc să identifice proiecte retrospective care au fost peletite cu alibani. Tii ce am mai făcut acest lucru? Autostrada Soarelui sau Centura Tinioarei A, am ajuns la această sumă de încheiere a programului în jur de 90. E o sumă care poate varia în funcție de deciziile din instan, a mai spus Corina Creun.